Viime vuosina on keskusteltu hyvin paljon perintö- ja ja erityisesti sen poistamisesta. Vaan viime viikkoina tämä keskustelu on jälleen lisääntynyt, sillä eduskuntaan on tulossa käsiteltäväksi kansalaisaloite perintö- ja poistamisesta. Tämä keskustelu on erityisesti kohdistunut sellaisiin tilanteisiin, joissa arvioidaan sukupuolenvaihdoksia sen niitä toteuttamisvaihtoehtoja. Itse kokemukseni perustella totean, että perintö- ja laihverrotuksen poistaminen erityisesti sukupuolenvaihdostilanteissa olisi erittäin tärkeää, koska... Yritysyrittäjät tarvitsevat juuri sen rahan yritystoiminnan kehittämiseen. Valitettavana ilmiönä viime aikoina on ollut keskustelu siitä, että monet varakkaat henkilöt muuttavat ulkomaille pakoon perintö- ja lahverotusta. Ymmärtämään täysin. Perintö- ja lahverotusta on perusteltu sekä tulojaolla että merkittävällä noin 700 miljoonan euron verokertymällä. Keskustelussa on jäänyt valitettavasti huomaamatta se, että verokertymä ei jää pois, koska se merkitsee... Sitä, että luotusvoittoverrusta tullaan muuttamaan ja sitä kautta kertymä tulee valtiolle takaisin. Pidät erittäin tärkeänä, että tätä keskustelua käydään muidenkin kuin oikeustieteilijöiden, taloustieteilijöiden tai muiden asiantuntijoiden kanssa. Erittäin tärkeää on se, että kansalaiskeskustelu jatkuu perintö- ja ja sen olemassaolon oikeutuksesta.